کی کی محدود <تصرف> ہے اپنے خود کھاتا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور بس اتنی ہی اس کی صفت ہے تو انسان وہ جانور کی صفت کا آدمی ہے وہ کوئی انسانیت کی بڑی بات نہیں ہے انسان کون ہے انسان وہ ہے جو اپنے لیے سوچے اپنے گھر والے کے لیے سوچے اپنے پڑوسی کے لیے سوچے اپنی بستی کے لیے سوچے اپنے دیش کے لیے سوچے اپنے معاشرے کے لیے سوچے پوری انسانیت کے لیے سوچے کوئی ایسے نہیں کیونکہ مسلمان کے لیے سوچے نہیں ہندو کے لیے سوچے عیسائی کے لیے سوچے ہے جتنے دھرم کے لوگ ہیں اس کے لیے سوچے میرے کہنے کی مطلب پوری انسانیت کے لیے سوچے جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں اگر ابھی کوئی پیاسا آیا اسلام کی تعلیم سمجھ ہمارے بزرگوں کی جو تعلیم ہے ابھی کوئی پیاسا آیا خبردار آپ مت پوچھو کہ تم کی ذات قوم کون کے ہو پہلے اس کو پانی پلاؤ پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ پہلے پانی کی ضرورت ہے اور جب اس کو سیراب کر دو پانی پی لیا ہے تب پوچھو بھائی صاحب کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے آپ کے والد کا کیا نام ہے کہاں جانا چاہتے کیونکہ اس ضرورت اس کو پیاس کی ہے تو انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے اسے پانی پلاؤ کوئی بھوکایا تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دھرم مت پوچھو کوئی ہے نا کوئی کوئی یہ نہیں پوچھو آپ کس دھرم سے تعلق رکھ دیں بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ اس کے بعد پوچھو بھائی آپ کہاں کے ہو کدھر جانا تو انسانیت کا تقاضا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے بگاڑ ہو رہا ہے تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو آپ بگاڑ ہو رہا ہے اس کو سدھارنے کی بات کرو جیسے آدمی کو ملاؤ یار یہ یہ یہ معاشرے کی خرابی ہو رہی ہے یہ میری نلی ایسی بہ ہے گلی ایسی خراب ہو رہی ہے نہیں ایسا ہے ان چند مل کے کام کو کر دو تو یہ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے آپ انسانیت کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ کی انسانیت کیونکہ اس انسانیت کے لیے آپ نے کر کے لکھایا آپ نے ایک مدرسہ کام کیا جو سکسیسفلی اس کو آپریٹ بھی کیا آپ ابھی تک الحمد للہ چل رہا ہے وہاں سے بہت سارے لوگوں کو فیض ملا خاص کر لڑکیوں کو لڑکیوں کے لیے یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے پڑھائی کا ایک نصیر صاحب ہیں جو حماد بنائے ہیں علی گڑھ سے بھی لڑکیوں اس میں مدرسے حوصلہ چاہیے یہ حوصلہ آپ کو کہاں سے جذبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور جب آپ آپ کسی تعلیم کو لے کر چلے ہیں تو میں نے کہا نا کہ اس کو عملی جامع پہنانا ہے تو جب آپ کسی تعلیم کو لے کے چلتے ہیں کہ انسانیت کا کام یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح وہ کسی دھرم تعلق سے پلاؤ <تسجد> تو جب میں وہاں پہ گیا میں میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جب موس بستی میں میں گیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا نظام نہیں ہے تعلیم کا نظام نہیں ہے تو بچے بچوں میں کو کوئی شعور نہیں ہے بڑوں میں بھی بہت کمیاں ہیں ہاں نا مذکر کا بہت فرق ہے تو ہم نے سوچا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے انسانیت کے لیے پہلے کی تعلیم حاصل کروں ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس قرآن کی ایک آیت بھی ہے تو اس کو پہنچا <سلام> دوسرے تک <تلقی> پہنچا وہ بالکل اور ہم نے دیکھا یہاں پر جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ تعلیم کی ہے تو پھر میں نے کیا کیا لوگوں کو اکٹھے کیا پھر ان سے مشورہ کیا وہاں پہ جو جو زمین ان کی زیادہ تھی ان کو بلایا اور ہم نے کہا کہ یہ تعلیم کے یہاں پہ سخت ضرورت ہے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور جہاں تک ہمارا ہو سکے گا ہم ایک مکتب قائم کر دیں گے ہم ایک مدرسہ قائم کر دیں گے آپ کے بچوں کی فلاح چاہتے ہیں آپ کی فلاں چاہتے ہیں تو پھر میں نے بڑے لوگوں سے ملے علاقے میں گئے بڑے لوگوں سے ملے اور پھر ہم نے بڑے لوگوں کو ایک بات کہی ایک بات کہی بات یہ کہ مدرسہ چلانے کے لیے کیا کیا, کیا پریشانیاں ہوتی ہیں پریشانیاں مت پہچیے کہ پریشانیاں, مات پریشانیاں, مات مات برد پریشانیاں برد برد کیا ہوتی ہیں پریشانیاں برد برد یہ برد ہے کہ ایک مدرسہ چلانے کے لیے ابھی کے دور میں ابھی کے دور میں کیا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کو چور آدمی مل جائے کسی بزرگ کو ولی کو چور مل جائے تو وہ بزرگ سوچیں گے کہ یہ ولی ہے چونکہ وہ ولی آدمی نا دل صاف ہے کیونکہ <تصفح> وہ دل صاف آدمی ایک چور آدمی کو بھی سوچا دے لیکن اگر کسی چور آدمی کو کوئی ولی مل جائے تو وہ کیا سوچے گا یہ بھی چور آدمی یعنی جس کا دل جیسا ہے ویسے سوچے گا ٹھیک ہے تو ابھی کے دور میں کیا ہے بہت سارے خراب لوگ ہیں اللہ کا دوست ہاں اللہ کا دوست اللہ کا دوست یعنی ہاں کلب کی صفائی جن کے اندر ہے جو اللہ رسول کی پہچان رکھتے ہیں جو انسانیت کا خیال رکھتے ہیں تو ابھی کے دور میں کیا ہے بہت سارے ایسے خراب آدمی ہیں جو پشاور لوگ ہو گئے اب نا بھائی ہم بہت مجبوری بھی ہیں چندہ کرنے چلے ہیں ہم مدرسے کے لیے چند کریں جب کہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی تب ایسے میں کیا ہے کہ اچھے لوگ کو بھی لوگ اس نظریے سے دیکھنے لگے ہے نا تو اب آپ کہیں چندے کے لیے جائیں گے کہ ہم کوئی معاشرے کا کام کر رہے ہیں مکتا کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم غریبوں کے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں پھر بہت غلط نگاہ لوگ آپ کا کہنا ہے کہ ہر مدرسہ کے چندے والے جن میں نہیں ہوتے ہیں ہاں ہاں اس میں ہوتے ہیں لیکن کچھ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے لوگوں کو ان کی مدد کریں بڑھ چڑھ کر مدد کریں ان کی جیسے کہ اسفاک جی ہیں انہوں نے جتنا بڑا کام کیا قوم کے لیے تو اگر اس کی آپ مدد کرتے ہیں تو انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے تو کسی بھی پہ تو سب سے بڑا جو پریشانی یہی ہے کہ اگر اچھے لوگ عوام میں جا رہے ہیں نا تو پھر اسی غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آئے تھے بھائی یہ کر کے چلے گئے وہ آئے تھے تو چندہ کر کے چلے گئے اور ان کا مدرسہ نہیں تھا ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا تو اس نظریے سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس میں بہت پریشانیاں ہیں کہ کیسے آپ چندہ اکٹھا کریں غریبوں کے بچوں کے لیے لائیں ان کی کتاب کا انتظام کریں مدرسہ بنوائیں تو کافی پریشانی اس کے اندر میں کوئی شک پھر میں گئے बड़े लोगों से भी मिले और हमने एक बात कहा बड़े लोगों को कि जो साया दर पर मदरसा कायम करने के लिए एक मदरसा चलाने के लिए अना की कुरबानी देनी होती है हाँ ना हाँ बिल्कुल सही तो आपने कहा है कि देखिए मदरसा कभी आप चला पाएंगे या अफानी तभी बन पाएंगे जब आप अपने आना की कुरबानी दे کیونکہ آپ جب چلیں گے نہیں تو کوئی بولے گا یہ کھانے کے لیے نکلا ہے کوئی کہے گا وہ کمانے کے لیے نکلا ہے کوئی بولے گا اپنے بال بچے کا انتظام کرنے کے لیے نکلا ہے آپ بہت محنت اگر انسانیت کے لیے کر رہے تو نہیں اس کو اتنی پڑی کیوں ہو جائے اس سے اس سے کوئی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہوگا تو بالکل آنا کی قربانی ہے آپ کو لاہیت کے لیے انسانیت کے لیے کہ چلو یہ بول رہا بولنے تو نا چلو ہم اگر تھوڑا لیتے ہیں پھر بچوں کا اچھا ہو جائے گا نا یہ ایک مکتب بن جائے گا مدرسہ بن جائے گا یہاں پر تعلیمی نظام ہو جائے گا چلو ہم تھوڑا لیتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ کو آنا کی قربانی وہاں پہ جتنے بھی بچے یا بچیاں پڑھتی ہیں, اور, پڑھتی ہیں اور پڑھ رہی ہیں یا پڑھیں گے تو وہاں پہ فری آف ہے یا کچھ بھی پیسے لگتے ہیں دیکھیے شروع میں جب ہم نے وہاں پہ مدرسہ قائم کیا یا مکتب پہ ہی مکتب کائم کیا تو ہم نے کوئی بچے کا فیس نہیں رکھا ٹھیک اب آپ جو بتاتے ہیں ہم نے اس کی خدمت دس سال کی اور وہ بالکل ہم کو ایک کھیت ملی تھی لوگوں کو جب میں نے اکٹھا کیا اور کہا بھائی آپ کی جو کچھ زمین ہے آپ دیجئے یہاں پہ تعلیمی نظام کی ضرورت ہے ہم آپ کی خدمت کریں گے ہم خلوص کے ساتھ کریں گے تو لوگوں کو ہماری بات پہ یقین ہو گیا اور لوگوں نے اس زمین ہم کو دیا اس طرح کھیت دیا تو میں نے آ, 38 اڑتیس فٹ کا دو دو کیمرہ بنایا پھر تیس فٹ کا دو کیمرہ بنایا آ, پھر لگ بھگ اسی اور تیس اسی اسی فٹ لمبا اور لگ بھگ تیس فٹ چوڑا ہر طریقہ چوبیسو فٹ کا لگ بھگ آنگن یعنی کشادہ آنگن اور یہ سارا کچھ انتظام بہت کے کھانے ہے نا پھر وہ, وہ وہ چاپر کل وغیرہ کا انتظام ٹوائلٹ کا انتظام میں نے سب کچھ کر دیا کہ ہمارے بچے یا بچیاں جو ہے پڑھنے آئے تو کس طرح کوئی دقت ان کو نہیں ہو اگر وہ رات کو رہنا چاہے تو وہ بھی کوئی دقت نہیں ہو تو اتنا سارا ہمیں انتظام کیا ہے وہ کھپرا پوسی ہو یا پھر وہ بولا پھر اب ڈالا تو اس طریقے سے ہم نے جو ہماری جو کوشش تھی کہ ہم پہ تعلیم نظام کس طرح سے ہو میں نے دس سال خدمت کی اور بالکل اسی کہی کہ تن تنہا وہاں کے جو جو خاص آدمی تھے وہ ہمارا ساتھ دیے تو نے اتنا کر دیا جو تعلیمی نظام وہاں سے شروع ہو میں نے مدرس رکھے یہ رکھے اور وہاں پہ تعلیم نظام شروع کر دیا میں نے دس سال اس کی خدمت کی اس کے بعد کچھ ہماری بھی مجبوریاں تھیں جو جب مدرسہ چلنے لگا وہاں پہ بچے رہنے لگے مدرس ہو گئے وہاں کی جو بھی بلڈنگ تھی بن گئی تو پھر ہم نے اس مدرسے کو ان کے گاؤں کے حوالے کر ابھی آپ اس مدرسے ہاں جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں لیکن اس کی کوئی ذمہ داری اب ہمارے پاس ہے ذمہ داری مطلب ذمہ داری ہے مطلب ہے کہ اس کا نظام کیسے چلے گا ہاں ہٹ چکے ہیں جو بھی تھا جو بھی بستی والے تھے اس مدرسے کو ہم نے ان بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ یہ مدرسہ آپ کا ہے یہ بستی آپ کی ہے ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم اس پہ قابض رہیں یا ہم چلاویں اور پھر میرا بیٹا اس مدرسے کو چلائے ایسا نہیں ہے ہم, ہمارا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ تعلیمی نظام ہو اور جب تعلیمی نظام ہو گیا تو ہم نے کہا بھائی اب آپ کا مدرسہ بنا دیا ہے آپ شعور والے بھی ہو گئے آپ سمجھدار بھی ہو گئے آپ مدرسے رکھ بھی سکتے ہیں صدر سیکرٹری کا چنؤ کر دیا اور پھر وہ مدرسہ ان کے ذمہ دے دیا ٹھیک ہے اب خیال ہمارا ہے کیونکہ ہم نے اس کو قائم کیا ہے تو خیال ہمارا ہے تو ساری ذمہ داری آپ کا مقصد ہے لوگوں کی مدد کرنا کرنا ہاں مدد کا پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا دھیش ہوتا ہے تو پھر اس کا بیٹا اس کا پوتا اس کا یہ چلتا ہے خاندان ہے لیکن جس کو کہتے ہیں نیپوٹیزم نہیں آپ چاہتے ہیں ہاں جی بالکل ہاں بالکل بالکل اب کسی کو لگا کہ وہ اتنا بہت زیادہ محنت کیے ہیں اتنے بڑے مدرسے کو تیار کیے ہیں تو ہاں تو اس کے شاید ان کا کوئی بڑا فائدہ ہوتا ہوگا بڑے لوگوں سے ان کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے تو شاید یہ زیادہ پیسہ کما سکیں گے اس سے تو ہم نے اس بھرم کو دور کر دیا کہ ہم کو اس مدرسے سے اور ایسے چیز سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مدرسہ آپ کا ہے یہ بستی آپ کی ہے یہ مدرسہ آپ چلو یہ جو بول رہے ہیں اسفال جی میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں یہ سچ بول رہے ہیں اور یہ کچھ دن پہلے تک مدرسہ چلایا کرتے تھے اور اس مدرسہ سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے بہت خدمت کی انہوں نے اور اب وہ چیز اس کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ خود کا بزنس کر رہے ہیں اور پھر نہیں اور ایک چیز اور ہے اگر ہم کو لگتا ہے ہم کو اس بستی کے لیے بھی لگتا ہے کہ اگر کچھ ایسے زمینیں ہو تو آج بھی ہم کھڑے ہو جائیں اور اس مدرسہ یا مکتب کی شکل دیکھیں ہم آپ کی حوالے کرتے ہیں ہاں کیونکہ हाँ. میرا مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر کوئی بھی ایسا جگہ ہو جہاں پہ علم کی ضرورت ہو جہاں پہ بچے علم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کوئی اپرچونیٹی نہیں مل پا رہی ہے तो मौलाना साहब से कॉन्टैक्ट करें कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्सन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा या आप पर्सनली हमको कॉमेंट्स करके भी मौलाना साहब का नंबर ले सकते हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ होता है तो उस गाँव का डेटअप ना कि इनको डेटअप करना आइए खुद का बिजनेस चलाते हैं उनका बिजनेस है मैं जानता इनको आइए इनके बिज़नेस के बारे में बात करते हैं देखते हैं किस तरह से बिजनेस चलता है और उसके बारे में आप भी कुछ सीखिएगा टिप्स लेते हैं इनसे دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا دیکھیں کہ بکری کا بزنس چلتا تھا وہ کیا ہوا کس طرح سے بکری پالن کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے نہیں حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف ہمیں پڑھائی گئی ہے کہ انسان کا تو انسان کا حق ہے آپ کے ذمے جانور کا بھی حق ہے آپ اگر جانور رہتے ہیں تو اس کے حقوق ہیں اگر اس کو برش ہم کھانا نہیں دیتے پانی نہیں پلاتے یا دھوپ میں باندھ کے آپ نے چھوڑ دیا زیادہ گرمی اس کو چھا میں نہیں لاتی اس کے بھی جسم کا خیال نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی باہر گاہ ظالم شمار کی جاؤں بڑے حقوق ہے اسلام کے اندر تو اب بکری پالن ہو یا مرغی پالن ہو دراصل کیا ہے یہ میرا شوق ہے شوق کے تحت شوق کے تحت کرتے ہیں جیسے ہم بکریوں کو پالتے ہیں تو اس کے بچے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں بکری بہت اچھی لگتی ہے اب ہم خود نہیں کھائیں لیکن ہم اس کو زیادہ کھلاتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی غذا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ فربا رہے اچھی رہے یہ میرا شوق ہے اس طرح کی سب دیکھیں مرغی پالن اب اس سے بزنس کیا ہوگا کتنی کمائی ہوگی یہ پتہ چلی کہ آپ مرغی پالن کر رہے ہیں اب لوگ گھبراتے ہیں مرغی رکھتے ہیں تو مرغی مر جاتی اور ٹریننگ یہ ہے کہ کچھ ہمارے رشتے دار مرغی کا کاروبار کرتے ہیں تب ان سے کچھ ٹریننگ لے لیجیے کہ کیسے بیماریاں آتی ہیں پہلے کیا کھلایا جائے پھر کیا کھلایا جائے تو کچھ جو جانکاری ہے شروعاتی دور کی وہ جانکاری ہم رکھیں کہ اس طریقے سے مرغی کو رکھنا چاہیے لیکن یہ کیا میرا شوق ہے میرا شوق ہے مرغیاں چگتی ہیں دوڑتی ہیں بولتی ہیں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور پھر ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہیں جیسے جہاں پر ہم رکھتے ہیں اس کی پوری صاف صفائی زمین نہیں چوکی جب ان کے لیکن جالی لگا دیا اس طرح کوئی دقت نہیں ہو تو اپنے جان کی طرح ان کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میری مرغیوں میں بیماری نہیں ہے اگر کوئی فارمنگ کرنا چاہے ہاں تو کس طرح سے دیکھیے سر اس کی ہم کو پوری جانکاری نہیں لیکن ہم نے کیا کہا کہ ہم شوق کے طور پر مراد یہ ہے کہ اس کی چار خطرناک بیماریاں ہیں اس بیماریاں جیسے رانی کھیت ایک بیماری آتی ہے گمبورو ایک بیماری آتی ہے سی آر ڈی ایک بیماری آتی ہے اس کی ہیں جو خطرناک ہے اور مرغی کو ختم کر دیتی ہے تو اس کے ویکسین وغیرہ کچھ جانکاری رکھی ہے اس کی یہ ویکسین ہے یہ ویکسین कुछ یہ ویکسین ہے تو یہ کچھ جانکاری ابھی کیا ہے ابھی شروعاتی دور ہے کبھی جو بھی جو شروعاتی دور ہے تو دراصل یہ کہ میری مرغیاں ابھی تک بیماری نہیں پڑیں یعنی جب کوئی بیماری لگے ان کو اور ہم دوا چلائیں ویکسین لگائیں تب ہم کو لگے کہ ہم کو کیا چلانا ہے لیکن से بھی جب سے ہم نے لایا ہے تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں آپ چار بیماری کا نام بتائیں تو کون سی بیماری میں کون سی ویکسین پڑتی ہے یہ بتائیے ہاں وہ کیا ہے شروعاتی دور میں لسوٹا نام کی ویکسین بچوں کو لگتی ہے ساتویں دن اور پھر چودہویں دن گمبورو نام کی ایک ویکسین ہے اس کو لگانا چاہیے تاکہ وہ بیماری نہیں آئے اور پھر اٹھائیسویں دن جو ہے وہ فورپوکس کی ویکسین لگانا چاہیے تاکہ وہ چچک کی بیماری نہیں آئے اور اسی طریقے سے یہ ویکسین لگانا چاہیے تو ابھی ایسی کچھ ضرورت نہیں پڑی ہم کو لگتا ہے کہ اگر ان مرغیوں کو بچانے میں آ, زیادہ سے زیادہ صاف صفائی کا خیال رکھا جائے اور ان کو بھر شکم کھانا دیا جائے ہے انرجی والا کھانا دیا جائے जल्दी बीमारनी पर दर दर्द हाथ में क्या है थोड़ा दाना छिड़ दिया घर से बाहर निकाल दिए अब वो गंदा पानी भी पी लिए है आ, और पेट भर के खाना भी नहीं खाई तो फिर उसे बीमार दिया कितनी मुर्गी बचे हैं अभी हमारे पास 20 बड़ी मुर्गियाँ हैं बाकी छोटी छोटी मुर्गियाँ ऐसे अपनी शौक पूरी करते हैं दिल भी लगाते हैं अंडा वंडा देती है तो घर भी चलता है और ऐसे कोई जरूरत मत आए तो दे भी देते हैं इसको कितना बड़ा इसमें अभी हम एक मुर्गी करना चाहते हैं کم کم سو مرغی میرے پاس اگر کسی کا کوئی سو مرغی کا پالن کرتا ہے تو مکمل اس کا فارم ہو گیا اور زیادہ اتنا فائدہ مند ہے یا زیادہ رکھنا فائدہ مند ہے کم مرغی رکھیں تو فائدہ ہوگا یا زیادہ رکھیں دیکھیے کوئی بھی کام نا اگر آپ چھوٹے پیمانے سے کرتے ہیں چھوٹے پیمانے سے کام کرتے ہیں تو اس میں جو کامیابی آپ کو ملے گی بہت اچھی ملے گی اور نقصان کا خطرہ کام ہے تو آپ اگر چھوٹے سے دس مرغی رکھیں بیس مرغی رکھیں اب اس کو دیکھ لیجیے ان کو کھلانا کیا ہے رکھنا کیسے ہے ٹھنڈا گرمی برسات پہ ان کا کیا معاملہ ہے تو دس مرغی سے آپ ہزاروں مرغی کر سکتے بڑے فروغ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تو پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے ساتھ پریشانی کیا ہے تو چھوٹے پیمانے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ ہے لیکن ہم کو بہت بڑا پیمانہ نہیں हमारी ہماری شوق ہے بہت بڑا بزنس کو کرنا نہیں تو ہم شو مرغی پر لے جانے آپ کا تو خیر شوق ہے اگر کوئی کرنا چاہیے بزنس فوراً کرنا چاہیے تو اس کو کیا کیا چیز برکار ہوگا نہیں درکار ہے سب سے پہلی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے ٹریننگ لے اگر نہیں ٹریننگ لیتا ہے وہ شخص اور ایک بار ایک ہزار بچہ لے آیا پانچ سو بچہ لے یعنی اس کے مرغی مر سکتی ہے کیونکہ اسے جانکاری نہیں ہے کیونکہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ اگر وہ رانی کھیت بیماری ایک بار باڑے میں آ جائے تو پورے پورا باڑا ساتھ ہے یہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایسی خطرناک بیماریوں سے بچنا ہے اس لیے کسی اچھے ٹرینر سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری رانی تو رانی کھیت میں کیا کیا سمٹم ہوتا ہے اس کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ پہلے مرغی جو ہے جھکنے لگتی ہے پھر اسے چھینک آتی ہے फिर कभी गला भी फंसने लगता है और फिर क्या है वो हरी हरी बीट करने लगती है पानी की तरह हरी बीट करने लगती है कभी गर्दन एट जाती है लकवा मार देता है तो यह शुरुआती जो है वो सुस्त हो जाती है झुकने लगती है कभी खांसती भी है मुर्गी तो वो लक्षण होता है ये बीमारी है तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि یہ بیماری ہو رہی ہے اور ہم کو یہ دوا چلا رہی ہے چلانا تو آپ اس جیسے دیہات میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بزنس اس سے دل بھی لگتا ہے یہ انڈا دیتی ہے تو مزے بھی آتے ہیں کھانے میں پھر جو ضرورت مند ہے لے بھی جاتے ہیں تو یہ دل لگتا ہے ایک طرح سے پرندے ہیں تو یہ چیز کوئی اپتوتا کا شوق کرتا ہے کوئی مہنے کا شوق کرتا ہے کوئی کبوتر کا شوق کرتا ہے تو ہم کو شوق ہے مرغی کا شوق ہے ہم کو بکری کا شوق ہے اور کیا کہتے ہیں کا شوق ہے شوق شوق بڑی ہے شوق ہمارا بس ایسا ہے کہ ایک کی خدمت ہے سمجھ بس یا اگر ہم مرغی کو ہاں مرغی کو, کو اگر دے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا یہ بھی اللہ کا مخلوق اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جو چوٹی ہے نا چوٹی کو بھی بغیر قصور کے نہ مارو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو اس طریقے سے چوٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے بے مقصد کیوں مارا اللہ پوچھے گا تو یہ اللہ کی مخلوق ہے اگر ہم اس کا اچھا کام کر رہے ہیں اچھے کھلا دے پلاد رہے اے بھائی حضرت علی رضی اللہ تو شاطر ماتے ہیں کہ ایک شخص پہنچا کہ حضرت علی برکت نہیں ہوتی یعنی ہم جو کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی تو حضرت علی کہا کہ صدقہ کیا کرو تو صدقہ کیسے کرے تو جو پرندے ہیں ان کو کھلایا کرو پرندے کو ڈال دانہ ڈالا کرو تو وہ شخص وہ پرندوں کو دانہ ڈالنے لگا اور اللہ نے اس کے گھر میں خیر و پرکھ کر دی کیونکہ جو پرندے بھی کھانا کھاتے ہیں پرندے پانی پیتے ہیں اس کے دل سے بھی ایک دعا نکلتی ہے جو آپ نے سنتے ہیں، رب سنتا ہے تو ان کو جو ہم اچھے سے کھلاتے پلاتے تو شاید ان کی دعا میرے تو ہم کو بہت خوشی ہوتی بہت کچھ اگلا پلان اگلا پلان کچھ نہیں میری زبان سے میری ذات سے میری بات سے انسانیت کی خدمت ہم کسی کا بھی برا نہیں چاہتے ہیں اور کسی دھرم کے تعلق نہیں ہم کو سادھو بھی پیارے لگتے ہیں پنڈی بھی اچھے لگتے ہیں ہندو بھی اچھے لگتے ہیں ہر آدمی دوست ہے یہاں پہ کبھی دیکھیے گا ہم کیسے موٹر سائیکل سے ہاتھ دے دیا ہم کچھ نہیں دیکھتے سا پنڈت جی براہمن جی جو ہے جو بھی ہے ہندو مسلمان گاڑی روکتے ہیں کیا مجبوری ہوا چلنا ہے بیٹھ اسفاح جی ایک چیز اور آپ سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کبھی کنٹروورسی نہیں پھنستے آپ اصلاح کرتے ہیں بچتے اور جیسے کہ کچھ مولانا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ صرف اصلاح کی بات نہیں ہے کہاں ہم کیا ہم کیا نہیں دیکھے ہم نے کہا کہ تعلیم میں اور عمل میں فرق ہے اب آپ اب ایک کہانی ہم لوگ اسکول میں پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھایا گیا تھا کہ ایک شخص نے طوطا پالا تھا اور توتا کو رٹایا تھا کہ شکاری آئے گا جال بچھائے گا دانا ڈالے گا لوہے गया اور, اور باغ میں گیا تو بک رہا تھا یہی شکاری آئے گا جال بچھائے گا, ڈالے گا پسنا نہیں. تو میرا توتا تو پڑھا لکھا ہے کتنا سمجھدار ہے یہ تم میری بات کو رٹ رہا ہے لیکن آزماؤں تو صحیح کہ یہ پھنستا بھی ہے کہ نہیں تو کہا کہ دیکھتے میری بات پہ یہ عمل بھی کرتا ہے یہ ایسے ہی ऐसे ही बोल रहा انہوں نے جال लगाया और दाना डाला और بختے بختے کہ شکاری آئے گا جال بچھائے گا دانا ڈالے گا और میں जाल نہیں اور घुस गया جال کے اندر ऐसी گیا تو اگر آپ ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا ہم نے پڑھ لیا ہے ہم قابل ہیں ہم حافظ ہیں ہم عالم ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں انجینئر صاحب ہیں اور آپ کے پاس انسانیت کی خدمت نہیں ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جانور پھر وہ ایسا ہی کام ہے آپ بھی اچھا کھا رہے تو کھاؤ لو جانور بھی تو کھا رہا نا مولانا ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں یا ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں صرف ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں اسلام کے اوپر کھینچے اڑاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک شعر ہے کہ سلطان یہ کہا لو آج ہم بے شاہی جو اولان ہوئے ہیں دیکھیے دیکھیے جو سب سے سب چیز جو انسان کے اندر دی گئی اللہ کے رسول سر فرمایا کہ اگر انسان کو نفس نہ ایسے اٹھاتا تو آسمان کا آخری حصہ دیکھ لیتا یعنی عرش کو دیکھ لیتا جو اپنا دشمن ہے وہ نفس ہے ہر آدمی کا اپنا نفس دشمن ہے اور ہر آدمی کا نفس شرارت کرتا ہے اور اس کو اسکاہتا ہے کہ تم اس سے بہتر ہو تم اس سے اعلیٰ ہو تم اس کے بعد میں کیوں ہوگے تم کیوں سنو گے تم کیوں تم کیوں اس سے پیچھے رہو تم کیوں سردار کے لائق کیوں نہیں ہو وہ کیوں بنے گا تو یہ اپنی انا ہے اپنی نفس ہے بزرگوں نے یہ نہیں کیا بزرگوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ قابل کون ہے ہم سے زیادہ متقب کون ہے ہم سے زیادہ علم والا کون ہے آپ اس کے ہیں آپ اس عہدے پہ بیٹھیں گے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا بولے بیٹا تم اس اسلائح نہیں ہو یہ دیکھو ایک میرا مرید ہے اور اس اسلاحق ہے اسی پر بیٹھے گا تو عمل اس کو بھی. اپنی آنا نہیں چلے گی تو الحمدللہ میرے پاس اپنی آنا نہیں آنا نہیں ہے اپنی لائیت کے کام کرو اللہ کے کام کرو انسانیت کی خدمت کر دو پرندوں کی خدمت کر دو جانوروں کی خدمت کر دو اور کسی طریقے کا بھید بھاؤ نہیں میرے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے کہ یہ یہ وہ ذات کا ہے وہ ذات کا ہے ہم کو ہر ذات اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہر ہر ذات اللہ کی مخلوق ہے ہر کو اللہ نے پیدا کیا اور سب اللہ کے بندے ہیں اور ہر کے ساتھ اللہ پرش کرے گا تو کچھ نہیں آپ بہت پولیٹیکل بات کر رہے ہیں آگے چل کر کوئی سیاست ماننے نہیں سیاست میں نہیں ہم کو انسانی خدمت اچھی لگتی ہے اور آپ شاید آپ نہیں جانتے ہیں کہ آ, ایک بزنس ہے آپ سی ایم بزنس معلوم ہے تو ہم نے ہم اس کے ہم اس کے ریور ایک مقام ہے جی جی نیٹورک بزنس اب سوچیے کہ میرے جیسا آدمی اور لوگ سوچتے کہ ہم روٹی تک پہنچے الحمد للہ روٹی ہم کامیاب کیوں کامیاب کیوں نہیں ہے ہم روئلٹی تک کیوں گئے میرے ساتھ ہی سارے پیچھے کو چھوڑ گئے روئلٹی تک کیوں گئے کیونکہ میرے اندر جو جذبہ کیا تھا انسانی خدمت تھا اور یہ کام انسانی خدمت ہے جب ہم کو لگا کہ اس کے تیل کھانے سے ہم کو فائدہ ہوا اس کے دھلیاں مرچا کھانے سے فائدہ ہوا اس کے سامان کھانے سے فائدہ ہوا تو ہم بولا اب تو دکھیں گے نہیں نا پھر آپ کے پاس بھی گئے بولا بھائی اس کے تیل میں یہ فائدہ ہے اس کے مسالے میں یہ فائدہ ہے اس کے نیوٹریشن میں یہ فائدہ ہے پھر ان کو بھی بتایا ان کو بھی بتایا ان کو بھی بتایا کیونکہ اب شرم ختم کر دیا شرم کب لگتی جب ہم اپنے لیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو تو ہم بزنس مین بن جائیں گے لیکن ہم شرم ہٹا دیا کیوں کہ اگر یہ تیل مسالہ کھائیں گے تو میرے طرف صحت کیا ہو جائے گا نیٹورک کا ڈپریشن لوگ دیتے ہیں کہ نیٹ کا مطلب ہوتا ہے جال اوور کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا یعنی کہ مکڑے کی جال لوگ پھنستا ہے نیٹورک کا ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اگر نیٹ ورک سے کوئی جھوٹتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں سر ہم یہ نہیں ہے کہ جال سے پھنسایا جاتا ہے دیکھیے ہے کیا کہ پوری انسانیت نا دادا سے بنی باپ سے بنی پھر ہم کسی کے اب بولے آپ کیسے آئیں آپ کا نسل کہاں چلا تو آپ کے دادا تھے پھر دادا کے دادا تھے دادا کے دادا تھے پھر آپ کے دادا ہوئے پھر باپ ہوئے ایک نسل با نسل آپ کسی سے جڑے ہوئے ہیں کسی سے آپ کی نسل کیا ہے اسی سے جڑی ہوئی پھر آپ کا کوئی بیٹا ہوگا تو نسل جڑی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے ایک دوسرے سے تو اسی طریقے سے آپ نے دوست ہیں تو ہم نے کہا بھائی یہ چیز اچھی ہے پھر آپ نے اپنے دوست کو بتا دیا یہ چیز اچھی ہے پھر اس نے بتا دیا یہ چیز اچھی ہے اس کو فیصلہ نہیں ہے ایک اچھی بات کو شیئر کرنا ایک اچھے طریقے کو بتانا ہے تو میرا جو روائلٹی تک پہنچنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کو یہ چیز بہت اچھی لگ گئی تو پھر ہم نے شرمندگی چھوڑ دی ہم نے کہا نہیں کہ یہ اچھی چیز دعا اچھی چیز اچھی چیز ہے اور پھر لوگ میرے پہ اعتبار کرتے تھے یہ غلط نہیں کر سکتے اور پھر جنہوں نے اس سب سامان کو کھایا اس سامان کو کھایا تو پھر ہمارا تھینکس کہا کہ واقعی میں آپ نے بہت اچھی چیز کیا تو آج الحمد للہ ایک بزنس جو ہمارا ہے آر یہ جو مرغی پالن بکری کا شوق نہیں کہتے ہیں آپ دو چیزوں کو مکس کر کے الگ طرح کا فارمولہ تیار کی ہیں آپ کے فارمولہ پہ بھی کریں گے ان شاء اللہ نہیں دیکھیں آپ جب جب دوسرے کے لیے فائدہ کیجیے گا نا آپ جب دوسرے کے لیے جس دن آپ دوسرے کے لیے سوچنا شروع کر دیا اس دن خود بخود بنے لکھ لیجیے آپ دیکھیں گے بڑے گھر کو جو آپ دیکھیں گے زیرو سے شروع کیا وہ تو کچھ ہوتے ہیں نا جو اس میں وہی تو بولتے ہیں نا کہ نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں پھنسا کر کوئی اور اوپر چلا جاتا ہے اور جو نیچے والا رہتا ہے وہ پہ نہیں, آپ پہ ایک بات کو کیا ہے ہم نے پانچ دس ہزار روپے لے لیا اور ہم بڑے ہو گئے آپ کو نمک नमक آپ کسی دکان سے نمک خرید گئے کیا آپ پھنس کے آئے ہیں آپ جواب دیں آپ کو ہلدی خریدنا ہے بتائیے آپ کسی دکان سے ہلدی لے کے آئے آپ پھنس सर تو ہمارے یہاں ہے ہم میرے نیٹورک میں کیا ہے ہم نمک خرید کے لاتے ہیں ہم ہلدی خرید کے لاتے ہیں ہم مرچی خرید کے لاتے ہیں ہم صابن خرید کے لاتے ہیں اس میں بڑا چھوڑی کیا بن گیا ہم چھوٹے بن گیا ایسا کچھ نہیں ہے وہ نہیں ہے نا کہ وہ بڑا بن گیا ہم چھوٹے بن گیا اس میں یہ سننے ہیں ہم جیسا ہم کو پرسنل ایکسپیرئنس نہیں ہے اس چیز کے بارے میں زیرو سے اور زیرو پر آ کر ختم ہوتا ہے زیرو ہے آپ کو کوئی لائف نظر آتی ہے نہیں سنی سر اس کی حقیقت میں جب آپ جائیے گا تو یہ بزنس زیرو سے شروع ہوتا ہے اور <تصفح> آج بہت لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں زیرو سے ہے اگر آپ صحیح سے جانکاری شروع ہوگا کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہم نے ایک پیسہ نہیں لگایا جو آیا آ ہی رہا ہے تو یہ زیرو سے شروع ہوتا ہے کتنے لوگ ہیرو نہیں ایک بات آپ سمجھیں یہ تو بات ہے یہ خوبصورتی کو سمجھئے اب بھی کیا ہے کہ اگر ہم کو کچھ دیتی ہے اس سے پہلے میرے نیچے والوں کے گھر میں بھیج دیتی ہے کو دیتی. سب سے بڑی خوبصورتی ہے آپ ابھی میں گئے عرصے میں جو الحمد کامیابی میں یہ ابھی آپ مرغی کا بزنس کر رہے ہیں الحمد للہ تک فائدہ ہے تو آپ اتنا کامیابی جو آپ کی رہتی ہے ہر چیز میں اس کا راز کیا ہے انسانی خدمت یا خوش اخلاق نہیں وہ خوش اخلاقی اور انسانی خدمت دونوں کی چیزیں جب آپ خوش اخلاق ہوں گے تو آپ انسان کی خدمت کرنے لگیں گے تو یہ سب سے بڑی بات تو کہ آپ جب دوسرے کے لیے کچھ سوچنے لگے تو رب رحمت اللہ ہی آپ کی رہے گی دو چیزیں آپ کے سر پہ رہتی ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ برائی کر رہے ہیں تو دوسری جگہ نہیں جا رہی یہ لوٹ کر کہاں آئے گی آپ جا رہی ہے ابھی ابھی جا رہی ہے گول ہے دنیا گول ہے اور جب جا رہی ہے ابھی برائی آئے گی پھر گھوم کے کہاں آئے گی آپ کے پیبست ہوگی شیرے میں پھر آپ کو گھیر لے گی اسی طریقے سے جو بھلائی ہے بھلائی کہاں آئے جب آپ بھلا کر رہے ہیں بھلا کر رہے ہیں بھلا کر رہے ہیں بھلا کر رہے گھوم کے کہاں آئے آپ کے پاس آئے گی آپ برا آپ کر رہے ہیں تو گھم کے کہاں گی ہاں وقت لگے گا کبھی برائی چلی ہے کرے گا برائی پھر گم کے آئے گی تو اس طریقے سے جب آپ بھلائی کریں کسی کا آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لوگ کی خدمت کر رہے ہیں جانور پیار دے رہے ہیں پرندوں کو پیار دے رہے ہیں وہ کہاں جائے گا مولانا صاحب ایک لائن میں بتائیے کہ کامیاب ہونے کے لیے کس چیز کو اچھے اخلاق کی اور انسانی خدمت کی آپ جس دن دو بات کو کہ آپ اچھا اخلاق ہر کے ساتھ اچھا اخلاق دیتے آپ ہر کے ساتھ کا زندگی میں کبھی بھی فیل ہو آپ میری بات کو ضرور کریں اور میری زندگی اچھا اخلاق ہو ہاں تو کامیابی ملتی ہے اور اگر اخلاق اچھا نہیں ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی میرے میری زندگی کا شکار آپ یہی بات ہے کہ ہم جتنے بھی بھی ہیں ہم بہت خوش رہتے ہیں اور اس لیے رہتے ہیں کہ ہم کو سب سے پیار ہم کسی کا بھی برا نہیں چاہتے اور یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ تکبر ذرے برابر اگر کسی کو تکبر ہو تو جاننا مل جائے اور تکبر کیا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں تقبر کی اتنا درجہ کیا ہے کہ ہم اس آدمی سے بہتر ہیں اگر اتنی بات بھی ہمارے اندر آ گئی بات تو تقبر ہے اور اللہ کا اللہ نے کچھ بنایا تو ہم اس کی ہمدر صنع کرو نا اس کی تعریف کرو نا اس کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا تو آپ اگر ایسے اخلاق رکھتے ہیں ایسا مزاج رکھتے ہیں انسانی خدمت کرتے ہیں زندگی میں کبھی آپ کی کامیابی کا یہی رات اور اس لیے ہم خوش رہتے ہیں اپنے آپ کو خوش رہتے ہیں ہمارے پاس دن میں کوئی بھی نہیں آئے گا نا تو ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اندر میں خوشی رہتی ہے جی الحمد للہ بہت اچھی ان شاء اللہ پھر سے ملاقات